Overordnet del av læreplanverket pålegger alle skoler og arbeider med tre tverrfaglige temaer. Men hvordan kan skoler skape god tverrfaglig opplæring? Det finnes begrenset med forskning om tverrfaglig opplæring, men mange skoler har erfaring fra å jobbe tverrfaglig. Vi har besøkt tre ungdomsskoler som alle har det til felles at de har arbeidet tverrfaglig. Og de viser oss hvordan man kan koble sammen ulike fag gjennom slike prosjekter. På 9. trinn var det første prosjektet vi gjennomførte kollektivet. Det var et av prosjektene som elevrådet var med på å bestemme, at de hadde lyst til at vi skulle jobbe med. Og i kollektive så delte vi elevene inn i grupper på cirka fire-fem stykker som vi hadde ordnet i forkant där så skulle eleverna flytta in, finna sig ett sted att bo, finna sig ett studielöp de skulle gå och i tillägg så skulle de också möta en del ekonomiska utmaningar som följer med det att gå in i vuxenlivet. det var tvättmaskiner som rök, det var handleturer på butiken, det var semesteravgift och ellers andra ting som skulle in i ett budget. Hovedfaget i dette projektet var norsk, matematik og samfunnsfag. Vi anbefaler at tverrfaglige tema får et tydelig navn. Selv om elever skal jobbe innenfor det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring, så trenger ikke selve temaet å hete dette, slik eksempelet fra Kjenn skole viser det. Overordnet av læreplanen angir tre temaer som alle skoler skal jobbe med. Når lærere planlegger tverrfaglige temaer innenfor et av disse eller andre temaer, vil mange starte planleggingen med kjernelementene og kompetansemålene. Dette er et godt sted å starte. Men et tverrfaglig tema kan også planlegges ut fra en problemstilling eller ett overordnet tema som man har opptatt av. Når planleggingen begynner med ett aktuellt tema og ikke kompetansemålene, men man oppnå en större integration mellan fagena. Att det er fullt möjligt att arbeta med kompetensmål selv om utgångspunkte för ett tärfagligt arbeid är ett aktuellt tema. Vi hade ett tvärfagligt projekt om nyre konflikter som vi kalte "Why War". Eleverna blev delt i fyra grupper och varje grupp fick utdelat en konflikt som pågår i dag. i i detta tvärfagliga projektet hade vi fagena norsk, samhällsfag, KRL, -e, og kunst og håndverk. Målet var att elevene skulle diskutere ulike årsaker til hvorfor konflikter oppstår, og ulike mulige løsninger. Elevene måtte i starten av prosjektarbeidet jobbe med å lage spørsmål, ulike typer spørsmål som de videre i projektet skulle jobbe med å finne svar på, diskutere. Det, detta arbeidet resulterte i en fagsamtale hvor vi vurderte alla fagene, og da satte vi sammen elever fra ulike grupper som hadde jobbet med ulike konflikter, slik at man kunne sammenligne og se på ulike årsaker og løsninger. I kunst og så jobbet også elevene i grupper, og de laget animasjonsfilmer om hver Vi anbefaler at lærere leser fagplaner i andre fag enn sin egne. Detta er for se hvor fagene møtes, og hvor det er berøringspunkter. Den nye læreplanvisningen vil hjelpe oss med att se slike sammenhenger. Da vi jobbet med projektet så var det ett mål at vi skulle se på de store årsakene til at konflikter oppstår, men vi var også opptatt av å se på forhold mellom mennesker, på relasjoner, på kommunikasjon, i norsken jobbet vi blant annet med kommunikasjon, og vi jobbet med samtaleregler, hvordan man kan snakke sammen. Vi leste saktekster, vi jobbet med kjønnlitteratur. I krl jobbet vi med religionskritikk. Vi så på hvordan religion kan være årsak til konflikt, men også hvordan andre årsaker kan spille vi så på psykologiske mekanismer, mellommenneskelige mekanismer. Vi har jobbet med radikalisering og ekstremisme innenfor ulike religioner. Når elevene arbeider tverrfaglig, vil de ofte arbeide sammen i mindre grupper eller i par. Og de vil arbeide på egenhånd en del av tiden. Elevene får dermed ikke den tydelige innrammingen som et tradisjonelt klasserom gir, der læreren porsjonerer ut det som skjer. Dersom elevene skal lykkes i et åpent tverrfaglig arbeid, må de klarer å fylle en annen elevrolle enn den som et tradisjonelt klasserom krever. Og så alltid må lærere trene elevene og hjelpe dem til gradvis å mestre denne rollen. Etter hvert som elevene klarer å fylle en elevrolle der de selv tar ansvar og styring, kan de få større frihet, men dette utvikles gradvis eleverna mode samarbetet i kollektivet och de fick också möjlighet till att utforme en rolle, hvor de kunde bestämma alder, hvor de var fra och då självklart också detta studielöpe. Många elever tyckte dette detta projektet var nyttig, för de lärde ting de kommer att tvinga senare i livet, men vi opplevde också utmaningar med att projektformen var ny för väldigt mange, och att det var utmaningar med att hålla översikt på vad som skulle göras till en värtid. Sverrfaglig opplæring må altså ha god innramming, og det må være tydelig for elevene vad de skal gjøre. Lærere kan med fordel legge inn ulike milepeler og stoppunkter, og de må gi elevene god strukturert veiledning undervejs i arbeidet. Når elevene skal arbeide uten at de får konkrete oppgaver hele tiden, må det være noe annet som driver arbeidet fremover. Et tverrfaglig arbeid kan ha ulike drivere. En driver er spørsmålene som vi stiller. Hvis elevene er virkelig interessert i det de ska undersøke, og det virkelig har betydning for dem, så vil denne nysgjerrigheten drive den fremover i arbeidet. Men i noen tverrfaglige arbeider kan produkter som elevene skal lage skape framdrift, slik dette eksempelet fra Sofienberg skole viser. Ja, på Sofienberg så jobbar vi med ett tvärfagligt projekt som vi kallar Funkis. Och det är då fag som samarbetar. I matematiken så får eleverna ett uppdrag där de ska tegna ett funkishus i riktig målestock som ska göra olika beräkningar där. Eh i konst och hantverken så jobbar vi vidare med det som blivit gjort i i matematiken eh med att lage modeller i morrastak. i naturfång, bygger vi, vi ska lyse i mina Så vi bygger en lyskrets og en lysbryter. Eh vi alla får det så har vi haft ganska mycket om elektricitet på förhand, så jag har en del förkunskaper och så eh får vi det uppdraget om att laga en lysbryter utifrån det vi de kan i naturfång. Og så ska vi löda sammen en krets då. Så då får de lyse inne husena. Vi har spurt lärare som har erfaring med arbetet arbeide tverrfaglig, hvilke råd vill vil gi andre skoler der som de skal i gang med tilsvarende arbeid. Det er viktig å ikke ha for store ambisjoner de første gangene, at man prøver sig fram med noe som ikke er så voldsomt. Les hverandres læreplaner og finne ut av hvor er det fag krysser hverandre. Sett av tid til å planlegge sammen, det är viktig. Det er veldig viktig at lærerne er aktive i veiledningen av elevene. så Selv om de skal må ta ansvar for læringen på en måte selv, så er det väldigt viktig at lærerne er gode veiledere. Och bruk god tid på før- og etterarbeid.